קודם אתה צריך לאפשר למנח כפות הרגליים לתפוס מקומן, להישען על פי של הגוף ורק אז לבקש אחיזה עקב על קרקע יציבה קריות מוכנות לקפיצה Ah ah ah ah ah ah ah ah קודם ah ah ah ah ah ah ah ah את המתח שבא ואת צבעות נפרסות בלי אתה מחטד אחיזה ולא לתלוש מציאות קבל אותה, נפחד מתאות ורק במעלה Aah, oh, aah, aah, oh, aah, aah, oh, aah, aah, oh, וללב שלך החמצה היורד ישירות אל הבטן מאמיס ונספק שם חבויים שם, שם זה חברים